Здоровенькі були. В сьогоднішній нашій зустрічі ми розглянемо чергову невеличку проблемку і шляхи її вирішення. Одного разу, сівши зручно в автомобільне крісло, вимкнувши замок запалення, завівши в мотор, ви виявите, що не всі значки, які мають погаснути, погасли. Значків різних є дуже багато, і сьогодні ми звернемо увагу на один з них. Зазвичай, всі значки інтуїтивно зрозумілі, і без зайвих надписів дають нам потрібну інформацію. Цей значок нас інформує про те, що якась лампочка перегоріла або просто вийшла з ладу. І, звичайно, буде логічним крок виявити, в якому місці це сталося. Як бачите, я спочатку вімкнув габарити і пішов перевірити їх спереду. Далеко йти не прийшлося. Причина показала себе відразу. Правий світить. Ну, а лівий, як ви бачите, ні. Ось і причина того, що на табло нам світиться відповідна картинка лампочки. Наступний крок. Нам потрібно дістатися до того місця, де базується цей елемент освітлення. Пірнувши під капот, ми повертаємо праворуч, а там знаходимо ось таке вушко, і звільняємо його від кріплення. А далі знімаємо кришку, за якою ховаються всі освітлювальні елементи цієї блокфари. Ну що тут у нас, де знаходиться лампочка лівого габарита? ось вона манюня, зверху щоб її дістати звідти, потрібно взяти з пальцями за чорний патрон і потягнути його вниз беремо і тягнемо ось така вона з себе, це проста лампочка з ниткою розжарювання ніякого особливого кріплення для патрона там немає, просто тягніть вниз і діставайте те саме стосується і самої лампочки. Щоб вийняти її з патрона, просто тягнемо. Ну, як ви бачите самі, на габариті лампочки без соколя. А тим часом готуємо нову лампочку для заміни. Вставляємо у відповідне гніздо. І повертаємо патрон на місце, в зону його постійної дислокації. Ну а далі ставимо на місце задню кришку, блок фари. Як ви бачите, два виступи кришки мають поцілити ось в такі гнізда. Ну а далі фіксуємо вушко. Що стосується лампочок, які ви плануєте поставити на габарити, то це можуть бути або прості із ниткою розжарювання, Або світлодіодні, які мають безліч різних форм. Але світлодіодні лампочки мають одну особливість. Для них грає роль полярність. Наприклад, якщо ви вставили лампочку в гніздо, а вона не світить, вийміть її і вставте іншим боком. І останній крок – перевірка роботи нової лампочки. Дивимось. Результат позитивний, чого і вам бажаю. Заліжайтеся позитивом, будьте здорові, успіхів вам у ваших починаннях!